Vladimir Putin a votat. Liderul Rusiei, pus pe otila la urne, nu contează procentul atât timp cât îmi de dreptul de a ocupa funcția de președinte. Vladimir Putin a asigurat duminic, după ce a votat la un birou de votare din Moscova, ce va fi mulcumit cu orice scor care îi va permite să fie reales pentru al patrulea mandat, Relatează AFP, conform pres. Întrebat despre procentul de voturi pe care îl consider satisfăcător, presubliniere din Telerus a răspuns, conform imaginilor difuzate de AFP TV nu contează atât timp cât îmi de dreptul de a ocupa funcția de presubliniere din Sunt sigur de programul pe care îl propun ceri, a adugat-el, prezentându-se la secția de vot numărul 2151 din cadrul Academiei de Tince din Moscova, unde a votat de mai multe ori în ultimii ani, îmbrăcat în costum negru sublinierei purtând o cravat vi sublinierei în ie. În acest context, portalul Newsru. Com remarc faptul că niciun fel de program nu a fost postat pe site-ul candidatului Vladimir Putin, unde s-a găsit loc doar pentru lozin ca un pre subliniere din te puternic, o rusie puternic. subliniere extrase cu unele promisiuni. cu aproximativ 70 din intențiile de vot, în absența principalului său oponent, Alexei Navalnui, Vladimir Putin are asigurat realegerea pentru al patrulea mandat, prevăzut să dureze până în 2024.